пане Богдане, вітаю. По-перше, знаю, що у вас вчора був у Києві творчий вечір під час війни такі ось події, мабуть, особливо цінуються, а от сьогодні говоримо про те, що власне, що робити з цими званнями. Народний артист України і, скажімо, ви народний артист України, і є народний артист України Філіп Кіркором. От вас не ображає таке сусідство? якщо не ображає керівництво нашої держави весь наш народ, то значить, це сусідство нормальне. Але сусідній народ, він сам зробив свій вибір з приводу відношення до нас. І тому -то цей вибір їхній з початком війни в 2014 році, а потім повномасштабної. Вибір цей зроблений. І нам обговорювати вже, в принципі, нема чого. Єдине, треба по процедурі, я дуже згоден з міністром культури, по процедурі зробити так, щоб це не було... Е з відтоком інформації, яку будуть збирати думки багатьох людей. Держава наша зараз у війні, на нас агресор наступає, ті, хто належать громадянству до цієї держави, вони мають мати повний відбиток нашої любові в лапках і понести те, що вони повинні понести за те, що вони не роблять. Будуть робити ще, бо це довго буде тривати процес. І в мене така позиція, тут в мене немає ніяких інших речей. і нам, ми вже заговорили це питання, скільки друзі, Кола. Самі не можемо зайти в ньому вигід. Вибір з приводу цього питання зробила Росія. Все. Нам треба тобі підписати цей фінотайзі і аналювати цього до цього. Так. <реку> Ви знаєте, от цей стан війни особливо після повномасштабного вторгнення він якось акселерує дуже багато процесів, які до того тривали роками і буксували. І ось зараз, коли ми почали говорити про позбавлення нагород почесних звань про російських діячів, колеги от Анджеліка Рудницька, міністр, зачіпають цю тему, що взагалі ця система звань особливо вона застря. Ріла, як ви ставитеся до цих звань? Вам від того, от душу гріє те, що ви народний артист України? Чи все ж таки вас, вам гріє. більше душу вона гріє, гріє те, що е, е, та енергія глядача, який приходить на ваші вистави? Ні-ні-ні, вона душить звання народного артиста, е, гріє кишеню народного артиста угу. України. Я вам відкрию секрет. Народний артист України до звання доплачується 40% до його зарплати. Це було придумано в того, що зарплати у нас були течки, м'яко кажучи, при влади. владі. І тому, -то для того, щоб мати цю керочку, були придумані ці звання, які мали заслужені артист. 20% доплати, народний артист до більше, він працював 40%. І звичайно, що це гріє роботу артиста, який працює Театр опорів балету за балерина те отримує важку працю має. Драматичний актор, кіноактор, ті, хто працюють на державній роботі. А в нас зміщення відбулося де зв'язки так званої стради роботи державних органів не мають ніякого відношення, вони почали отримувати масово за стусть що вони на виборчих попали в компанії, допомагали тим чи іншим претендентам, депутатам і так далі. І вони тут же почали як градом сипатися ці звання не державним установам, не тим людям, які прив'язані до державних установ. І тому оцей, оцей такий неймовірний скачок Так, я, я зрозумів з ваших слів, що ця проблема потребує комплексного вирішення.